حضرات گرامین ہمارے بہر صرف ہند میں ایک ملبجہ سلسلہ چلا ہے چشتی اور اور طریقے وضع کیے جس میں جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے پرانی کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی اللہ عزت نے فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس کو کیا انعام ملے گا نبیوں کے ساتھ اب چاروں کا تذکرہ کیا لال گلڈ قرآن کی دیگر آیا ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیات, آیات کہیں کسی کلندر کا ذکر نہیں ہے اللہ کیتے ہیں جسے کوئی لگا ٹھیک لگا یہ فارمولہ غلط ہے یہ है ये हमारे نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا سارے بیان کرتے ہیں اس روایت کو اور ہر کوئی اپنے لیکن اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ بھی بیان علی و جس راستے پر میں چلا ہوں اور میرے صحابہ چلے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں باقی سارے ناکام ہیں آپ نہ بڑے سنی آپ نہ بڑے محبی لیکن آپ رسول اللہﷺ کا طریقہ اختیار کریں کہ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کے صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ اسی میں خیر ہے مولانا عبدالفاجد طریب آبادی نے ایک کتاب لکھی ہے تصویب اس کے مقدمے میں آگاز میں ایک بڑی خوبصورت بات ہموں نے لکھی ہے یہ ہے وہ کہتے ہیں اگر سچی فقیری اور ترویشی کی طلب ہو تو پھر جس کی جڑیں مضبوط ہوں شاخیں ہے اگر دور سے جا کر آپ لیں گے پانی گدرا ملے گا پانی گدرا ملے گا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تین ہمیں دے کر گئے ہیں، اللہ رب کی قسم ہے محمد تین روشن عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اس فکیری اور یہ سارے فارمولے غلط ہیں جی ٹھیک ہے جی دیکھو جی سب نے جنرل پیج جانا ہے جی سارے جنرل پیج جائیں گے تو پھر قران کی یہ آیات اتنی متعدد آیات کس खाते में ڈالیں گے یہ نبی کریم صلی علیہ وسلم کے فرمودات علیہ علیہ کس खाते में ڈالیں گے آپ نے زمین پر دائیں بائیں خاطر پھینچے کتنے زیادہ اور آپ نے فرمایا یہ یہ بھی گمراہی کا راستہ ہے یہ بھی گمراہی کا راستہ ہے یہ بھی گمراہی کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتے ہیں یعنی آپ ایک ہی راستہ جنت کو جاتے ہیں تین چار پانچ سات راستے جنت کو نہیں جاتے اگر ہم محمدی ہیں پھر ہم ہنفی کیوں ہیں اگر ہم محمدی ہیں پھر شافی کیوں ہیں اگر ہم محمدی ہیں پھر مالی کیوں اگر ہم محمدی ہیں پھر حملی کیوں اگر محمدی ہے پھر قادری کیوں جشتی کیوں نقشبتی کیوں سہروردی کیوں غوث کیوں پتر کیوں عبدال کیوں اللہ قبول نماز کون سی کرے گا نمازِ انبی قبول کرے گا نمازِ شافی قبول کرے گا نمازِ پالکی نمازِ انبیلی نئے اللہ محمدی نماز قبول کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا سلوکمہ رعائی قبولی اصلی مسئلہ ہے مسئلہ ہے کئی ایک مسائل ہیں رفع الیدین کی بات بڑی عظیم سندت ہے کرتا ہے وہ چلے الگ بات ہے سنت کو ماننا یا نہیں ماننا ان کے مقدر اور نصیبے کی بات ہے لیکن سنت کے ساتھ مذاق ایسے بھی کیا ایسے بھی کیا آپ کی زندگی تقریباً پچاس پچپن سال ہو گئی ہے آپ نے بغیر رفول کی نماز پڑھی ہے اور آپ بھی ہی کہ پیارے نبی نے ایسے بھی کیا ویسے بھی, بھی کیا ہم سچی بات ہے آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے آپ سے کوئی روپے پیسے ٹکے کا سوال نہیں کرتے وما ہمارے پاس چالیسویں کی کلو کی بسے کی روٹیاں نہیں آو محمد مصطفیٰ کی بھی کرو صفائی ہو ادھر فرمانے محمد ہو ادھر کر کر